صالح بن قلبي على انخراطهم ايجابي وتعاونهم الدائم بانجاح المشاريع الثقافيه للجمعيه. <تصفيق> في اطار برنامج برنامج اعتقالي يرسم سنه 2022 وبدعم من, من جماعه العرائش تنظم جمعيه الاصدقاء في المكتب الوسائط لتنسيق مع جمعيه الامن والمسنين بالعرائش اليوم النشاط الثقافي تقديم كتاب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 سيظل فضلك علينا قابلا لا تهزه الرياح في الحياه. وفي يومك المميز هذا يسعدني اساله عن نفسي ونيابه عن جميع اصدقاء المكتب وصاحبك في عرس ان نتوجك بهذا التكريم عن كل المجهودات التي بذلتها بلت وكل التعب الذي مررت في سبيل تعليمنا ونشكرك جزيل الشكر على كرمك ورحمتك. ومهما قدمنا من كلمات شكر فلن نقدر على إفاءكم <تصفيق> على عفوا حقكم كاملا ومهما زادت الأسفر من كلمات فلن يوفيكم قدركم فأنتم من علمنا وأسعدنا وأنتم من أنرتم دربنا فشكرا أستاذي على كل حرف علمتمونا إياه وعلى كل ساعة قضيناها معكم وعلى كل درس ونصيحة لم تبخلوا علينا بها نتعظ بها في الحياة، فشكرا وشكرا، وشكرا حتى يبلغ الشكر محلك، الحضور الكريم شكرا لكم، وشكرا لكل من لك النداء وتواجدوا